بسم الله الرحمن الرحيم وابين العوامات على النيل من ابرز المعالم الغير يعني صحية اطلاقا وتسبب تلوث لنهر النيل حتى لو كانت هناك مجاري للصرف الصحي وخلافه لا والقمامة تلقى على في نهر النيل بالإضافة الي انهيار السد العالي مما سوف يسبب كارثة مأساوية لأصحاب هذه العوامات يعني فدا يعني من فضل الله عليهم ان هما بيزيلوا عواماتهم دلوقتي عشان لما يجي الطوفان العظيم علي نهر النيل يكونوا هما في بعيد عن الخطر القادم نحوهم ونشجع الحكومة على إزالة كافة العوامات على نهر النيل حفاظا على أرواحهم من جراء انهيار السد العالي ودي خطوة جيدة من الحكومة ونرحب بهذا الإجراء وإن شاء الله تكون العوامات لم يتبقى منها إلا القليل حتى يتم إزالتها جميعا بإذن الله وإبعاد الخطر عن سكان هذه العوامات إن شاء الله كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى محدوثة من مصر وإنهيار السد العالي هو علامة بارزة من علامات الساعة الكبرى التي تأتي بيأجوج الطوفان ومأجوج هو الجفاف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تليفون زيرو اتناشر تمانيه خمسه سبعه تمانيه تسعه سبعه تلاته اربعه شكرا علي حسن استماعكم